اللي داخل اللايف على فكرة اللايف ده على الطابور بتاع البنك كنت لسه عامله لايف من شوية بس لغيته لان ليه تكملة للاسف ليه تكملة بصوا انا مش عارفة انا مش عارفة اشوف الشارع مين اللي معايا ومين اللي يعني في حد بيشوف دلوقتي ولا ما بيشوفش بس الخلاصة اني انا يعني حقيقي انا متضايقه من ساعة كده نزلت من البيت دايما بقول لكم إيه يعني على حين غفلة يعني كده علشان أعمل مشوار للبنك ضروري جداً آه فالمهم رحت البنك لقيت الـ لقيت الطابور اللي واقف عبارة عن أربع رجالة بالضبط ماشي فوقفت ورا إيه الرابع ده الكلام ده في البنك الأهلي اللي في مذكور تمام فوقفت ورا الراجل الرابع ده وحدخل في دوري وبعد شويه جه واحد واثنين ثاني جم وقف ورايا ماشي لحد كده مفيش مشكله شويه وجت واحده ساكت و... لابسه اسود في اسود بس مش لابسه نقاب جت وراحت طالعه على طول على الاول على... عند الباب اللي هي بقى ايه عارفه عارفين انتوا اللي عايزه تدخل الاول وراحت جت قالت لي ايه على فكره انا جايه قابلكي تعالي اقفي ورايا كمان وليه بقى ايه يعني عملت طابور لوحدها طابور ستات طابور رجاله قلت لها لا حضرتك انتي جايه دلوقتي جايه بعدينا كلنا فتقفي في الطابور وتدخلي في دورك لا المفروض يبقى فيه ستات ورجاله قلت لها ما فيش حاجه اسمها كده حضرتك فالناس بدوا يتكلموا معايا اللي هم الرجاله اللي واقفين قدامي وورايا قلت لها حضرتك ما فيش حاجه اسمها ستات ورجاله في حاجه اسمها احنا جايين في دور انتي في مكانك في دورك تدخلي في دورك فما رجعتش ولا وتعالي هو انا قلت لك ايه المفروض ايه في حاجه اسمها ستات وحاجه اسمها رجاله قلت لها لا حضرتك ما فيش حاجه اسمها ستات ورجاله يعني انا اقف يعني تقفي في وسط الرجاله قلت لها يعني هم هيعدوكي الرجاله دول هيعدوكي يعني في ايه؟ طلع الموظف اللي هو اللي واقف في الكابينه اللي هي فيها مكان الاتي ام دي وايه وجاي مع الست ضدي ضدي انا والناس اللي واقفين ايه يا جماعه لازم يبقى فيه حريم ها؟ حريم ورجاله قلت له لا حضرتك مفيش الكلام ده وناس برده وفضلوا يتكلموا معايا مفيش حاجه اسمها كده يا جايه الاخر تدخل الاخر ومعرفتش فاحنا بتدخل غير في الاخر بس ايه يعني المهم لما دخلنا المكان بايظ ومتنيب بستين 60 نيله يعني بدل ما يبصوا على مين مين واقف والاساس بتاع الكابينه ينصدم ستاته ورجاله ده غير المشكله في الـ في, في بقيه الناس اللي كانت واقفه في, في الناحيه الثانيه اللي هما داخلين البنك وبرده مش بيدخلوهم في ادوارهم بيتخانقوا مع الناس ومش عايزين <تضحنا> يجيبوا المدير حسب طلب الناس ان هو يعني يشتكوا وكده. المهم آه سبت البنك ده وأنا متعفرطة لأنه المكن اللي أنا واقفة فيها بعد كل ده بايظة رحت عند بنك تاني فين في, في شارع خاتم المرسلين بنك الأهلي برضو الطابور برضو فيه ثلاثة رجالة كده ولا حاجة أنا وقفت ورا وفي واحدة ست واقفة كده على جنب بنقاب فايه قالوا لي في واحدة ست الطابور بتاع الحريم هنا لهم أنا مش حريم أنا مش هقف أه أنا واقفة وراكوا ففي واحد أه الموظف بتاع برضه البنك اللي هو ماسك الكابينة ده اللي فيها المكن برضه بيقول لي إيه يا أستاذة أقفي في الطابور بتاع التت قلت له مفيش حاجة اسمها التت رجالة قال لي هنا الحريم وهنا اللي مش قلت له لحضرتك مفيش حاجة اسمها حريم أنا هقف هنا قال لي حضرتك خلاص براحتك المهم بعد شوية جاء اثنين تلاتة أربعة ولا حاجة رجالة واقفين وراي واحد منهم يا حرام يا حرام اول حاجه لفتت نظري انا واقفه في وسط الرجال قال لي حضرتك في طابور الحريم قلت له انا مش حريم فواحد واقف جنبه قال له لا سيبها ما دعوه او هي سيبها حاجه كده يعني لو هو ايه ما تتكلمش واسكت وخلاص هو سكت لا يا انسه يا انسه يا انسه يا انسه يا انسه كل ده انا ما بردش يعني انا خلاص ما ردتش على ميتين امك ايه بقى يا انسه يا انسه ده راح مطبطب على على دراعي يا خبت امك برضه ما ردتش عليه ورحت شايطه ايده بـ بايدي فيا يا يا انسه في طابور الحريم قلت له انا مش حريم انا مش هقف انا هقف هنا ده في دوري انا آه برضه الموظف في البنك تعاطف آه لا في يا استاذه طابور برضو للحريم وقلت له انا مش حريم حضرتك ومش هسيب دوري وهفضل واقفه هنا انا حرة وفعلا دخلت في دوري وما ما, ما دخلتش في الطابور بتاع الحريم بتاعهم وانا مش عارفه مش عارفه بقى فكره ايه الحريم وايه الرجاله وبعدين انا عايز اعرف هو احنا مجتمع أي يعني متدين ولا مجتمع طبيعي وعادي لان طول ما انا ماشيه في الشارع وانا نازله من البيت زي ما بقول لكم مستحميه وشعري منقوش ولما اي كلام ولابسه اسود في اسود جتوي وواسع وكمامه ونضاره شمس سودة وما ومفيش حاجه مني باينه وبيتم التحرش بيا في الشارع طول ما انا ماشيها. مين اللي يعني انتوا مين بالظبط؟ هو المتدينين اللي, اللي في في البنك اللي مش عايزين اقف في وسط الرجاله عشان الرجاله كائنات متوحشه وهتعضني. يعني الست بتقولي ما تقف... انت واقفه في وسط الرجاله هو الراجل هيعضك؟ زي ما قلت لكم قبل كده من فتره برضو كنت برضو في نفس البنك. هو اكيد يعني كل البنوك كده يعني هي المشكله في الناس. والموظفين متعاطفين مع الناس. في الحاجات الغلط يعني برضه آه وقت القبض وكده الطابور واصل للشارع دخلت جوه الكابينه لقيت انه اصلا في واحد واقف او اتنين واقفين رجاله واحده ست المفروض ان هي وراهم الاستاذه آه طبعا عشان متدينه بتبعها. واقفه على بعد متر ولا مترين وكابينه اصلا صغيره جدا فبالتالي الناس واقفه في الشارع وسادتها واخده براحه جوه علشان ما تقفش ورا الراجل فبقول لها حضرتك وفين الطابور لي انا اخر واحده قلت لها ومين اللي قابلينا فشاورت على بعد 200 يخرب بيتك قلت لها طب ما حضرتك شويه عشان الناس تقف في الشارع لا يعني ايه اقف ورا راجل ازاي اقف ورا راجل قلت لها هو لك حضرتك الراجل ده يا تخلينا انا اقف انا وراه واقابليكي يا تدخلين انت جوه وابقى وراكي عشان الناس ما تقفش في الشارع هل انا انتصرت في المعركه دي؟ لا انا ما انتصرتش في المعركه دي لان كل الناس مع الأستاذة المتدينة بطبعها اللي بينها وبين آخر واحد واقف في الطابور متر أو مترين علشان سيادتها مستحرمة تقف ورا راجل واللي يدور بقى عليهم على الناس دي أنا شفت الناس دي كتير على فكرة يعني كنت بشوف الناس اللي تقولك لك صوت المرأة عورة وتقعد هي تمسك إيد واحد زميلها وتطبطب عليه وهو يطبطب عليها و... ممكن يسلموا على بعض معرفش ببطول حميمي شوية. انا شفت الاشكال دي. والله العظيم شفت الاشكال دي. عشان كده الناس دي متنطعة وانا مش بصدقها ومش بصدق تدايونها تدايونها الشكلي. وبعدين حتى مش تدايون شكل ان دين اصلا فيهوش كده. فيهوش الحجاب. فيهوش الكلام ده كله. يعني حتى لو هتقولوا انه دين ده مش دين. انا مستفزة جدا. ومش عارفة يعني. مش عارفه ومين مين اللي رسخ الرجاله وطابور الستات ومش مش ستات كمان لا ده احنا حريم يعني احنا كمان تحولنا من ستات لحريم وفي المسلسلات بقينا ايه؟ انا اسفه في الكلمه بقينا راجل وبقينا حرمه او مره انا اسفه جدا في الكلمه بس ده اللفظ الواحد بقى يسمعه كتير قوي دلوقتي والمسلسلات كمان رسخت للكلمه دي مع ان الكلمه دي الناس الشعبين كانوا بيقولوا ليا مثلا ما بيقولوش مره لكن هي بقت تتقال في المسلسلات آه لان في الناس الصياع قوي قوي قوي قوي يعني يعني ما كبير هما اللي بيقولوها ومع ذلك اترسخت وبقت موجوده في المجتمع هتقولوا لي بقى العرب بيقولوها مش بيقولوها لكن في كلمه منحطه لغويا واللي بيقولها انسان سوقي قليل الادب ولكن انا عايز اعرف هو احنا دلوقتي ايه الادب ولا احنا متدينين ولا احنا مدعين احنا مدعين في كل حاجه مودعين في الدين ومودعين في الاخلاق ومودعين في الثقافه وحتى المت اللي اللي, بي... اللي يعني اللي بيسموا نفسهم كذبا متنورين او مثقفين لا هم متنورين ولا هم مثقفين. يعني حتى ده في في ادعاء لان للاسف احنا عندنا اللي ياخد ماجستير ودكتوراه ده بيقولوا عليه مثقف على فكره مع انه هو حمار بيحب الغش وممكن الرساله بتاعته يكون شريهه ممكن الرساله بتاعته يكون يعني ودي على فكره حاجه يعني يعني للاسف بقت مشهوره جدا في مصر وبقوا العرب يعني للاسف حتى الكويت من فتره كانت بتمنع أولادها انهم ياخدوا دراسات من عليا عليا من مصر لانه بيدربوا الشهادات ديت وفي ناس بتاخد فلوس وبيبيع الشهادات دي وبياخدوا اختام حكوميه من جامعه القاهره والكلام ده معمول بيه البرتاج من سنين كتير قوي قوي يعني المسألة معروفة فاحنا للأسف برضو كل واحد زي ما بقول لكم دراسة عليا يتقال عليه مثقف كل واحد يسافر بره في أوروبا ولا أمريكا خمس سنة ويقولوا عليه متنور ومعرفش إيه وهو يعني فعلا فعلا فعلا لا متنور ولا مثقف وهو مدعي وما بياخدوش من الغرب غير بس يعني كما يتصورون يعني إن هم يبقوا أحرار في العلاقات الجنسيه وبس لكن هل مثلا شغلهم منضبط بيتقوا ربنا في شغلهم لا طب هل المواعيد بتاعتهم كويسه لا طب هل هم فعلا مثقفين جدا وقريين جدا في مجالهم حتى لا هل هم متنورين فعلا لا فاحنا عندنا واي واحد بقى كمان يروح يعمل حج ولا عمره يبقى متدين ونشوف بقى الأشكال نشوف بقول الاشكال القذرة دي بقى ايه على شكل طابور لا ده حريم لا ده رجاله آه لا دي الست تتحجب لا العيلة الصغيرة تتحجب علشان هي تتعود على كده آه وفي نفس الوقت يتحرشوا البنات في الشارع يعني آه انا بس حبيت اعمل اللايف ده بس انا مسحت الاولاني وبعمل ده عشان كنت لازم اكمل الكلام و أنا مستفزة وكالعادة أنا مستفزة ومش عارفة أنا هفضل امتى أفضل كده أفضل أنا حاسة بإن أنا آه أو حاسة بنوع من أنواع القهر وأنا واقفة في البنك دلوقتي أنا والله حاسة بالقهر في البنك اللي هو التاني بتاع خاتم المرسلين ده آه أنا حاسة بالقهر الجامد لأن الناس كلها كانت إيه لا إيه اللي موقفك هنا إيه اللي موقفك في طابور الرجالة أنا مش عارفة ف فتمتي بكل خير